Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, що можна сказати про інтенсивність і щільність вогню, зокрема у Бахмуті, на Бахмутському напрямку загалом, і ті села, які поруч, населені пункти. Чи ворог трохи затихає, хоч на мить? Та на мить затихає іноді буває. А в дедний час інтенсивність трошки спадає, підвечір спадає, а вже під ранок ближче там. Четверті, коли вони пробують штурмувати, ну, починають утюжити. Ну, взагалом, взагалом, зараз ситуація постійно складна, постійно ворог обстрілює. Тобто немає таких, там, трьох-четирьох годинних затишок, коли вони взагалі нічого не стріляють. Ну, буває таке, що людина там з РПГ вискочить, вистрілить, але, ну... Швидко помирає, але все одно стріляють, все одно пробують штурмонути позиції. Як не гірко, як не шкода, але стріляють і по цивільним містам, при по цивільним людям, по інфраструктурі стріляють. Ну, територика війни у росіян не змінюється. Вони ведуть, як, не, не, не то що не, не можна сказати нечесно, але якусь таку... Погану війну, знищують все, що бачать на своєму шляху. Ну, тобто, витрачають тисячі, мільйони доларів, випускають ракети по туалетам, в річки запускають. Ну, ну туалети, наші туалети, то взагалі їхні фантомні болі. Ми добре знаємо, знаєте, да. як вони реагують, власне, на ці блага цивілізації і нормальні речі 21 столітті. Але не про те. Я про те просто після Солидару, чи збільшилась інтенсивність боїв, так? Чи намагаються? Вони чи переключились, вони після Соледару зараз активніше на Бахмут? І чи можна сказати про те, що не вагнерівцями єдиними тепер навколо Бахмута, зокрема? Тому що кажуть, що, ем, зокрема, десантників уже туди привезли. Десантників дійсно привезли, е, вже вступали з ними в відкриті якісь такі сутички, вже пробували штурмувати. Штурмують не так... Е, Безглуздо, не так витрачають свої сили, не так витрачають свої засоби, не так палять позиції, більш грамотно пересуваються, пересуваються такими змієчками, пересуваються правильно, з певним інтервалом. Тобто видно, що це вже не, якісь там, не просто люди зі зброєю. З ними трошки складніше, це дійсно правда, і артилерію застосовують вони набагато краще, тобто стріляють більш влучно. І штурмові дії у них набагато ефективніші. Тобто, це вже такий інший сорт. Я не розбираюсь в Лані, але інший сорт російських бійців, з яким нам доводиться воювати. Помирають, даємо відсіч. Ніхто нікуди, як ви сказали, правильно не планує відступати. Бахмутський напрямок. Сам Бахмут будемо тримати до останнього, поки не наді команда від нашого керівництва. Батальйон Свобода виконує всі обов'язки, які на нього поставлені. Наші побратими з ліва справа, те, що я знаю, те, що ми спілкуємося, також стоять всі на високій моралі, всі заряджені, всі хочуть палити, нищити русню з усіх можливих вогневих засобів, які тільки в нас є. Для цього ми будемо застосовувати все, що в нас є. а для Наспіль цього є прекрасний. все чи хотілось би ще чогось леопардів, до прикладу? Ще чогось? Я вже повторював ще раз. Повторю, нам не вистачає засобів. нам не вистачає а, сили а, сили, це. Підготовлених бійців, які високо замотивовані, які не відступають при перших вже прильотах. Я не буду зараз виражатись про деякі там бригади, але mm -hmm. зараз пішли, пішли деякі там, воїни, які одразу ж пробують там, відступити. Ну, не вистачає високомотивованих воїнів, добровіль, добровільних сформувань. Тобто хотілося б, щоб побратим зліва-справа все-таки тримав сектор і. З ним ми відчували, що вони не відійдуть. Тобто у нас ситуація дуже складна. Ми розуміємо, що ворог пробує нас утюжити, але, друзі, давайте будемо триматись, давайте дамо відсіч цьому окупанту, похоронимо їх в нашій землі, і щоб більше вони сюди не приходили. Ну от про похоронимо. Я додам інформації, пане Євгене. Цвинтар ПВК Вагнера за два місяці збільшився у сім разів. Як повідомляє The New York Times, про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies. Він розташований у станиці Бакинській Краснодарського краю РФ. Там ховають лише тих, кого вдалося повернути до Росії. А величезна кількість загиблих так і залишається на полі бою, зокрема під Бахмутом. Крім того, за словами місцевих, вагнерівці – Кримують частину тіл, тому кількість їхніх втрат може бути ще вищою. А, пане Євгене, я на цьому буду вам дуже дякувати. Будемо слухати американського президента. Почуємо про те, яку допомогу нам передадуть ще те, що приїде в Бахмут. Спасибі вам величезне, що доєдналися до Етеру. Євген Ропай, командир роти батальйону «Свобода», Нацгвардій, до нас долучався.